Nå skal jeg vise en app som heter AI Portraits. Det står også for Artificial Intelligent Portraits. Jeg går inn på appen, og det jeg vil at du skal være veldig oppmerksom på før du trykker OK her, det er at eh, på ene siden så sier den at den er väldigt opptatt av din ditt privatliv. Samtidig så sier den at den bruker informasjon om dig samler inn den og gir den til en part for å sende tilbake reklame til deg i appen i forhold til det som er tilpasset dig. Så du må ta et standpunkt om du er villig til å trykke OK, som jeg kommer til å gjøre for å vise deg denne appen. Her eh, får du et spørsmål om du vil gå for Pro-løsningen, eller om du vil eh, gå for en prøveversjon av Pro-versjonen. Som dere ser så kan man nå laste opp bilder i forskjellige stiler. La oss for eksempel se på Van Gogh som er på midten her. Her sier han at han vil ha tilgang til bildene mine. Jeg sier ikke tillat. I stedet går jeg ned og velger fotoapparatet og jeg sier at den skal få tilgang til kameraet mitt. På den måten så gir han ikke tilgang til alle bildene mine, men jag kan få prøvd ut likevel. Så nå titter jeg i kamera, tar et bilde, velger Use photo. Nå tar det litt tid, og så trykker jag på den grønne haka, og så vil jeg få fram det som er bildet som den har gjort om for meg. Det kommer reklame neds på skjermen, så hva gjør jeg nå for å lagre dette bildet? En enkel måte å lagre dette bildet på, uten å få med seg et vannmerke fra denne tjenesten, det er å ta et skjermbilde av det du ser på skjermen akkurat nå. Og det gjør jag med å ta power-knappen og lyd pluss. Da tar jeg et bilde av skjermen, så kan jeg gå ner og trykke på bildet, og så kan jeg gå rett in her, og så kan jeg klippe vekk det jag eventuellt ikke vill ha med. På den måten så slipper jag och ge fra mig någon rättigheter i förhållande till bilderna mina. Och så trycker jag färdig och så väljer jag arkivera till bilder. På den måten så blir bilden mitt lagret utan att man får tillgång till det från denna tjänsten. Men man kan också gå upp i högra hörnet, trycka på pil uppåt og da ser du alle tjenestene du kan bruke for å sende eller publisere denne tjenesten. Borte til venstre så har du en pil nedover, der kan du lagre bildet til iPhone og iPaden din, men der du nødt til å gi tilgang til bildene dine, noe jeg i utgangspunktet ikke hadde lyst til å vise fram i denne filmen. Så kan vi gå tilbake og titte på andra lösningar som finns i denna här. Låt oss också titta på för exempel Edvard Munch och Skrik. Eh jag tar igen och prövar att ta et bilde live. Går upp, titta pent i kamera. Och trycker på ljusfoto. Så må jag trycke på hakan nere i högra hörnet och där är jag tillbaka i selve bilde eh och jag har fått en skrikversion av mig själv. Det jeg anbefaler er å ta et skjermbild av dette her hvis man ønsker å bruke dette videre. Alternativet er å gå opp i høyre hjørne og velge en av disse tjenestene for å forevige dette.